أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ملحد رائع، ملحد مبدع الحقيقة الأخ من ليبيا وكان ضيفنا في حلقة سابقة. الأخ عثمان اليوم راح يتناول معنا موضوع الإعجاز العلمي و يعني راح ممكن في المستقبل نسمع على برنامج في حمله ايجار خلونا نرحب بالاخ عثمان اهلا وسهلا فيك اخي عثمان مرحبا اخي شلون كيفك اهلا وسهلا فيك اخي عثمان اخي عثمان الميكروفون معك وعلوه بس هيك يعني مثل ما بتقول نحن حكينا بالموضوع مساله الحلقه السابقه لما سويناها وكم الشتائم اللي اجت للاسف يعني والتهديدات بالقتل والمسائل وال هي اللي لي عندها الجبين للاسف يعني بصراحه شيء مخزي يعني لا ما يوجد ما في عندهم حجه فانهالوا علينا بالشتائم وبالتهديد بالقتل وبالحكي اللي لا يعني ما بنستفيد لا انتم لا هن ولا نحن بنستفيد منهم شيء فيا ريت تحدثنا ب يعني شو ردك عليهم تحدثنا عن برنامجك اللي عم تحضره انت لحمله الجهاد، تفضل. شكرا اخي جون. طبعا التعليقات هذه شيء متوقع جدا. يعني احنا لما وفقنا وقررنا ان نخرج على الهواء بصورنا وبصوتنا بشكلنا الحقيقي يعني من غير تزوير او تلفيق، فكنا مستعدين ان نشوف كم اكبر من الشتائم والتهديدات. وهذا شيء طبيعي من مجتمع سطحي اسلامي زي ما تعرف انت ناس ناس تحب السب والقذف والتهديد والقتل يعني مجتمع ارهابي فشيء متوقع منهم انك تشوف الكم هذا من الشتائم فانا لا استغرب من من المستوى السوقي الاسلامي اللي بشوفه كل يوم مش في شخصي انا بس في شخص كل كل احد ضد فكرهم او غير مقتنع بمبادئهم او دينهم فإحنا مش ننزل لمستواهم احنا لا نسب الملحدين بل على فكرة احنا محترمين اكثر احنا لا نسب او نهين اي شخص بل احنا ننتقد الافكار و... ونسعى للحوار والنقاش بعيدا عن التهديد او الارهاب او القتل او الشتم او اي شيء غير اخلاقي او غير انساني فاحنا احنا ضد افكار وليس ضد اشخاص. اخي جون. بالضبط بالضبط يعني للاسف للاسف الاخوه المؤمنين يعني يعني مرات بصراحه يعني انا انا احد الاشخاص يعني يعني مرات ما يعني ما بسوي كنترول على نفسي لما تجيك شتيمه في, في في في من اقبح الـ الـ الـ الكلمات يعني. مع الاسف. وللاسف هن يعتقدوا انه اذا ما رديت عليهم كنوا انتصروا يعني شتمك وانا كثير يعني نحن بصراحه انا يعني كنت ارد اول بالبدايه كنت ارد شتائم بس عم تخف وهذا يعني انه علمونا لل... نكون مهذبين يعني بطريقه من شتائمهم الغير معقوله للاسف طيب اخي يا عثمان يا ريت تحدثنا شوي بس عن البرنامج راح تقدمه يعني شو, شو, شو طبيعته راح يكون؟ فضل البرنامج هذا بيكون على قناة الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا هنكون عندنا حلقة واحدة كل أسبوع. مدة الحلقة ممكن نص ساعة أو أربعين دقيقة. نطرح فيها أفكارنا. ومثلا الأخطاء الموجودة في القرآن. الأخطاء ال العلمية اللي يدعي القرآن إنه يؤيد العلم وهو يختلف عن العلم وضد العلم مئة في المئة آه وعدة اطروحات يعني خل... نحب نخليها مفاجأة لل... للجمهور والمستمعين ما, ما... <تصفيق> <تصفيق> ما... ما نصرح بكل شيء <تصفيق> أكيد أكيد أكيد يعني هو جميل جدا يعني أنا لما حكيت معك بالموضوع مسألة مسألة البرنامج هذا وضحت لي يعني رح تكون تكون علميه يعني علميه ناقض القرآن يعني علوم القران اللي يتبجحون فيها من جماعه بهلول وغير بهلول النجار وغيره يعني من العجازيين النصابين بالاحرى انا كل كل من يدعي أعجاز علمي انا بالنسبه لي هو نصاب يعرف الحقيقه ولكن يعرف انه شعوبنا جاهله لا تقرا وما بتتابع وراهم ف يدي على حسب البدنه يطلعوا الفضائيات يكتبوا كتب ويبيعوا ويسووا مصاري من ورا جهز <تصفيق> الناس للاسف يعني فهدول هن الاعجازيين اللي بسموا حالهم اعجاز علمي و يعني حتى الاعجاز العلمي مو موجود بالقران بس يعني الاعجاز العلمي موجود عند الهندوس عند السيخ عند المسيحيين واليهود كلهم عندهم اعجازات علميه وكلهم خرافه يعني <تصفيق> كانوا نكون واقعيين طبعا إذا في واحد يعني. كل واحد بيحاول يفصل الدين على مقاسه وكل واحد بيحاول يثبت انه هو الصح والغير كله على خطأ ونحب نحب نوجه نقطة معينة على الفكر الإلحادي احنا لسنا ضد أي شخص أو ضد أي فكر بالعكس احنا كملحدين نحب نقول ان احنا الناس كلنا سواسية ما في مسلم خير أحسن من مسيحي أو مسيحي أحسن من يهودي أو يهودي أحسن من ملحد احنا كلنا سواسية مع القانون وكنا سواسية كبشر فهذا الفكر الراقي اللي يتطلع إليه الإنسان الملحد إنه ما نفكر في اللون أو الشكل أو الدين أو العرق أو الجنس بل نشوف لبعض أن إحنا إنسان بشر نعيش في كوكب واحد ومفروض نبتعد عن كل الحروب والقتل والمشاكل اللي إحنا بنتعرض لها بسبب الدين وبسبب أشياء أخرى طبعا اكيد اكيد. خلينا ندخل بموضوعنا اخي عثمان يعني القرآن يعني ذكر بآياته كيف يخلق الجنين يعني اول شيء الزلمه بيساوي العظم بعدين بحط له اللحم اول شيء بكون نطفة بعدين علقة بعدين بيساويه عظم بعدين بحط له اللحم يعني شغله مثل اوتوماتيكي نفكرها سيارة يعني بحشية حشية بعدين بلزقها، فياريت تحكي لنا عن أطوار يعني كيفية تطور الجنين بين العلم وبين القرآن لنا الفوارق بيناتهم تفضل قبل ما نتطرق للموضوع هذا نحب نفسر شيء معين للمشاهدين أخي جون تفضل نحن اليوم في الحلقة نحاول أني ما نعطي أي تفسيرات إلحادية أنا حطرح آيات قرآنية وأحاديث ما تسمى بالأحاديث النبوية بين قوسين، وبتفسير ال ما يسمى بالعلماء المسلمين والمفكرين الإسلاميين ولا والأئمة فاحنا اليوم وخلي المسلم اللي فعلًا يحب يبحث عن الحقيقة يشوف الكلام هذا هل هو فعلًا موجود أو هو غير موجود فقبل ما نبدأ في, في الأطروحة نحب نقول لك أن محمد يقول في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء يعني الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية 169 هذه آية ولتقولوا على الله ما لا تعلمون يعني القرآن بحرم أنك تقول شيء على الله وأنت لا تعلم هذا الشيء حيث يقول محمد في أحد الأحاديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار هذا طبعا أخرجه النساء في فضائل القرآن 109-110 الصفحة الترمذي كذلك وأحمد في المسند والطبري باهي في تفسيره وغير وغيره وغير وقال عليه الترمودي هذا حديث حسن فانا نحب معلش نطول شويه في الكلام هذا بس نعطي فكره واضحه للمشاهدين كلهم قبل ما نتكلم علشان احنا ما بنتكلم بكلام اعتباطي احنا بنتكلم لان بحثنا وقرانا اشياء ووجدنا اشياء تصدم الفكر والمنطق والعقل فيقول صالح بن فوزان الفوزان هذا طبعا الكل يعرف من هذا الشخص وهو عضو في هيئه كبار العلماء و وعضو في المجمع الفقهي بمكه المكرمه وغيرها يقول في احد خطاباته او خطبه له بعنوان الحث على تعلم العلم النافع، بل بلغ الامر هذا صالح من فوزان يقول بل بلغ الامر ببعضهم ان يفسر القران بالنظريات الحديثه ومنجزات التقنيه المعاصره ويعتبر هذا فخرا للقران، حيث وافق في رايه. هذه النظريات ويسمى هذا الإعجاز العلمي وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز شوف ليش لا يجوز شوف شوف قمة قمة يعني التكابر الإسلامي لا يجوز لأن تفسير القر... لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار لأنها تتغير وتتناقض يعني النظريات العلمية ممكن تتغير وتتناقض وممكن بعضها يكذب بعض ولكن القرآن حق ومعانيه حق ولا تناقض فيه يعني القرآن معانيه كلها حق ولا يوجد فيها أي تناقض وإذا أردنا أن نفسر القرآن فليه قواعد إذن أنت لا يحق لك أنك تفتح الكتاب المصحف وتقرأ أي آية معينة وتفسرها على مجازك بل هناك قواعد معينة لازم تفسر بها الدين والقرآن وهي هذه القواعد هي قواعد أساسية وهي أولا أن يفسر القرآن بالقرآن ثانيا اذا لم يفسر القران بالقران يفسر القران بالسنه مثلا في السنه الصلاه غير موجوده مثلا في القران تطريق طريقه الصلاه او الوضوء فاحنا نلجا الى السنه او او قتل المرتد مثلا او الرجم الزاني او غيره وغيره أو هذه لا يوجد نص صريح مثبت موجود في المصحف او في القران فلذلك نلجا الى التفسير الموجوده في السنه واذا لم نجد أي شيء موجود في السنة فنلجأ إلى الصحابة لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله هذا طبعا الشيخ صالح بن فوزان هو اللي يقول كلام هذا وإذا الصحابة لم نجد عندهم أي شيء معين نتجه إلى الأئمة حلو الكلام هذا طبعا أخي جون أعتقد أنه واضح ما يحتاج شرح أكيد أكيد تمام إذا إذا تحب تفسر أي آية لازم تلجأ إلى القرآن أو الأحاديث النبوية أو تفسير الصحابة أو تفسير الآئمة تمام تو نبدأ معاك في موضوع خلق الإنسان سوره الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الضافق الذي خلق منه الإنسان حسب تفسير الآئمة والاسلاميين والشيوخ وعلماء الاسلام بان هذا الماء يخرج من بين منطقه الاضلع والعمود الفقري، وهذا ما يسمى بالصلب الذكر. تمام؟ والحقيقه العلميه طبعا تقول ان الماء الضافق اللي هو السائل المنوي او الحيوانات المنويه التي تخرج من ذكر من الذكر هي تتكون في الخصيتين فيما يسمى بالحويصلات المنويه. الموجوده في منطقه الحوض، وليس لها علاقه بمنطقه الظهر او عمود الفقري او الاضلع نهائي قال شبيب بن بشر عن عكرمه عن ابن عباس يخرج بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المراه، اصفر رقيق، لا يكون لا يكون الولد الا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمه وقتاده. يعني كلهم قالوا كلام هذا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الأشش... الاشج عفوا، حدثنا ابو اسامه عن مسعر، سمعت الحكم. ذكر عن ابن عباس طبعا ابن عباس هذا هو عبد الله بن, عب... بن عباس عب... بن عبد المطلب بن هشام بن هاشم عفون وهو صاحب من صحابة الجليلين وهو ابن عم الرسول نفسه يخرج يقول هذا ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب أي الترائب وهو ووضع يده على صدره يعني الترائب هو مكان الصدر هذا ترائب المرأة وقال الضحاك عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة" يعني خلاصة الكلام هذا كله أن القرآن يقول أن تكون الجنين ينشأ في منطقة العمود الفقري والمنطقة الظهر بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى في موضع القلادة، وأعتقد أن أي حد درس.. درس علم الاحياء حتى في ثالثه ثانوي او ثالثه اعدادي ممكن يعرف الكلام هذا ويعرف ان هذا يتنافى مع العقل والمنطق ومع اي دليل علمي موجود او مثبت حاليا. اي سؤال اخي جون في الموضوع هذا. يعني بصراحه بالتاكيد يعني هي نظره نظره واضحه نظره الانسان يعني لا يعرف شيء غير بال بالنظر الموجود قدامه يعني الشيء الموجود قدامه فيفسره على كيفه يعني بالضبط يعني هلا انت الموضوع اللي كنت بدي اسالك عليه تحكي لنا على كيف انا جاي جاي للموضوع هذا يعني بس بس قبل ما قبل ما كان بدي اسالك سؤال وبصراحه نسيته وخطر لي يعني بعد ما بلشنا الاسئله شو اسباب اللي ادت ظهور ظاهره الاعجاز العلمي يعني ما كان في شيء قبل يعني ظهرت بال يعني خلينا نقول ببدايه العلم ظهرت بالمسيحيه ظهرت بالاسلام ظهرت بالهندوسيه و... واغلب الديانات يعني شو هي السبب الاساسي في ظاهره العجز العلمي؟ سؤال جميل جدا والاجابه بسيطه على السؤال هذا اخي جون لان السبب تطرق المتدينين الى العلم ومحاوله دمج الدين مع العلم لجعل الدين شيء طبعاً لأن الدين مبني على خرافة الدين ليس فيه أي حقائق واضحة لأن أنت اللي تؤمن به ما بتشوفه ولا بتحسه ولا بتتضوقه أو تلمسه فهو شيء غير موجود فأنت بتحاول تقنع نفسك وغيرك بأن هذا الشيء موجود فبتحاول تمدجوا مع العلم لان العلم طبعا هو مبني على الحقائق وهو شيء ملموس ومبني على ادله فبتحاول تدمج الدين الخيالي مع العلم الواقعي بحيث تصبح فكره الدين شيء سهل او مستساغ او بشيء انت بشعور انك انت تسير على الطريق الصحيح طيب اخي عثمان يا, يا ريت هلا تحدثنا عن نرجع لموضوعنا وتحدثنا كيف علميا يتطور الجنين كيف القران بيشرح وضعيه تطور الجنين اذا في تناقض بيناتهم في سوره المؤمنون <تصفيق> ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظم عظاما مضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وهذه يركز فيها النقطة فكسونا العظام لحما. إذا في القرآن يقول أن الإنسان خلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تمام؟ تمام الحقيقة طبعا هذه آية في التفاسير مثلاً أو في الأحاديث عن ابن عن عبد الله بن مسعود قال حدّتنا رسول الله طبعاً عبد الله بن مسعود هذا يسمى فقيه الأمة يعني هذا مو شخص عادي هذا من من فقهاء الأمة قال أن أحدكم يجامع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ركز في الأرقام أربعين يوم يكون نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك يعني أربعين يوم تانية يكون علقه ثم يكون مضغه مثل ذلك يعني أربعين يوم ثانية يكون مضغة ثم يرسل الله إليه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد عن حذيفه بن أسيد قال حذيفه هذا أحد الصحابة اللي بايعوا الرسول تحت الشجرة إذا إذا مر بالنطفة نتاني وأربعين ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم يقول يا رب أذكر أم أنت يعني الملاكي يستأذن من الله أهو ذكر أم أنت شو بتريد أنت شو بتحب أخليه ذكر ولا أنت يا الله فالله يختار فيقضي ربك ما شاء بينما العلم الحديث والطب المثبت علميا يثبت أن النطفة ما يسمى بالنطفة تعيش 72 ساعة فقط بجسم المرأة كحد أقصى هذا يعني مو 40 يوم مو 40 يوم نهائي جنس الجنين ذكر أو أنثى يتحدد أو يتحدد من لحظة التلقيح وعند اكتمال الـ DNA ويحدد ذلك وجود الكروموسوم وفي اليوم التاسع يبدأ اللحم بالتشكل أولا وليس العظم ذلك عندما تلتحم البويضة الملقحة بجدار الرحم وتبدأ هذه البويضة بامتصاص الغذاء من الأم في اليوم 21 بالضبط يظهر الجنين ويمكن تسجيل نبضات قلبه. تمام؟ السمع والبصر والعظام والعينين والأذنين والعمود الفقري إلخ تبدأ بالتشكل في اليوم الثامن والعشرين. عظم الحنك يبدأ بالتكون ابتداءً من اليوم خمسين. في الأسبوع العاشر يبدأ تشكل غضاريف الجنين وعظامه الباقية. تمام؟ وهذا كله يتنافى نهائيًا مع أكدوبة الاعجاز العلمي للقران ان الجنين يتكون عظاما ثم كسونا العظام لحما وهذا دليل قاطع ان من قال هذا الشيء شخص لا يعلم اي شيء على علم الاجنه او على فكره تكون الجنين بل كان هو مجرد هرطقات وتصورات بسيطه في المستوى طبعا لان المجتمع كان بدوي ما في ادله وتكنولوجيا وما في علم فان فانت ممكن تتخيل اي شيء وتفسر اي شيء باي طريقه وهذه المشكله وهذا مربط الفرس اللي احنا نختلف فيه مع المسلمين او اي اي شخص متدين انك انت تحاول تقنعني ان شخص قبل 1400 سنه كان يعرف كيف يتكون الجنين وتحاول تثبتوا ان هذا الشخص يعرف تفاصيل دقيقه في علم الاجنة وعلم الوراثه وعلم تكون الجنين في بطن الام فهذا هذه ماساه هذه كارثه جدا كبيره اخي جون للاسف اخي عثمان للاسف يعني في ناس يعني هن مثل ما ارشلاندا قال لك يعني المؤمن يتعلق بقشايه يعني مثل الغريق اللي يتعلق بقشايه بصراحه يعني يعني يريد ان يقنع نفسه حتى لو وهما انه على الطريق الصحيح انه دينه صح انه يعني ماشي بالطريق الصحيح حتى لو كذب على نفسه حتى لو, حتى لو جيت انت شرحت له او طبيب شرح له أو, او اي انسان شرح له يا اخي الكلام الموجود بالقرآن خطأ خطأ علمياً يعني المختبرات والعيادات الموجودة يعني اليوم عم تشتغل 24 ساعة على الاختبارات والأشياء هاي وكلام القرآن كلام قديم يعني يحكي عن الإنسان يشوف بالظاهر وهالطاقات يعني مثل ما قال. ولو بالفعل في شيء اسمه عجاز يعني كل هالاختراعات اللي اخترعها اخترعها الملحدين يعني <تصفيق> علمهم طيب عطونا بدل ما تجي تقول ها كانت عندي من 1400 سنة وهي موجودة بالقرآن طيب قبل ما يخترعوا الكفار هذول الملحدين اجتمعوا انتم جيبوا هيئه من العلماء المسلمين هل الشيوخ الحويني والعباقره مثل يعقوب وغيرهم اجتمعوا وجيبوا هالقران او خلي جماعه الاعجاز العلمي يعني بهلول النجار وغيره وغيره <تصفيق> انا ما بذكر اسمائهم للاسف يعني ما بوثق بالدماغ باسماء النصابين دون. خليه يجيبوا آية يقولوا يا جماعة على أساس الآية في اختراع فلاني تعوا يا مسلمين خلونا نقوي اقتصادنا نقوي ونكون نحن أقوياء فيا ريت يعني إذا في شيء اسمه عجز عندكم للأسف آه خلينا ننتقل لموضوع ثاني يا أخي عثمان يا بحب نتكلم دلوقتي. على الأرض وفكرة أن الأرض هي كروية هي كروية أو غير كروية كروية الأرض يعني طلع أمس علينا شخص بهلول يعني يقول إنه نحن كمان عنا علماء ونحن عنا عقل ونحن عنا فكر الطيارة من طلع فوق لازم تستنى بشأن الصين تجي لعنده يعني في مسخره على نورنا بنورك تفضل تسلم صديقي طبعا الشخص هذا اللي تحكي عليه هو اسمه باندر الخيبري هذا طلع في أحد القنوات. وطبعا هذا الشخص لا لا يحاسب يعني الشخص عد... مسكين ليش؟ لانه هو ما ما اخترع الكلام هذا هو الناس اللي مقتنع انهم علماء بين قوسين او مفسرين وهو مؤمن بهم فمجرد هو بيعيد الكلام اللي درسه وانت مثل ما بتعرف ان الشخص المؤمن يشوف يرى الحقيقه من اذنيه مو من عيونه لان يعني الشخص المؤمن لا يمتلك عيون صديقي جون فهو يستمع فقط ويكرر ما استمع إليه فقط فهذا بندر الخيبري قال إن الأرض لا تدور وأعطى مثال كان ماسك كاس على ما أعتقد وأعطى مثال قال مثلا إحنا لو طلعنا من مطار الشارقة ورائحين للصين وإذا الطيارة وقفت فإذا كانت الكرة الأرضية تدور إذن يجب أن الصين تتأتي وليس نحن نذهب إلى الصين وطبعاً رد عليها الشيخ محمد المسعري لو تعرفوا ممكن أي حد من المشاهدين يدخل على الانترنت ويتفرج على الفيديو هذا فمحمد المسعري بيضحك على بندر الخيبري بيقول هذا شو مخلوق فضائي هذا ولا مجنون كيف فضحنا قدام العالم وقال أن الأرض لا تدور فضحك عليه وهو نفسه هذا محمد المسعري اللي ضحك على بندر هو نفسه بيومن أن محمد طار بحصان مجنّح في الإسراء والمعراج وأن محمد شق القمر وهذه قصة الشقاق القمر نتمنى نعمل عليها حلقة لأن هذا موضوع يعني عندي فيه كلام كثير مثل ما بيقولوا على كل حال برنامجك جاي وممكن تعطي بدك إياه تسلم أخي تسلم فشوف أنت التناقض المسلمين مع بعض يعني هم كلهم في, في نفس مستشفى المجانين بس في اللي حالته مستعصيه وفي اللي حالته بياخد ادويه يعني وفي بس كلهم مرضى كلهم كلهم فكريا في عطب وخلل في في عقولهم، يعني انت بتضحك على شخص ما بيامن ان الكره الارضيه تدور وفي نفس الوقت ما تضحك على حالك انك انت تؤمن ان رسولك شق القمر وان رسولك كان بيطير على حمار مجنح او حصان او البراق ما يسمى او غيره وغيره وغيره من من الاعجاز العلمي ما يسمى ومن من المعجزات فهنا التناقض المسلم فانا دائما لما بشوف الشتائم وبشوف المواقف مثل هذه فبضحك ليش لانه بقول معليش ما ما في مشكله في الناس البشر هادو بيؤمنوا ان في حدا كان عايش في بطن حوت او حدا بيحكي مع هدهد او حدا كان عنده عصا يرميها تصير تعبان فانت كيف كيف تتفاهم معه يعني ما ما تط... هم بيضحكوا علينا وهو الضحك عليهم مثل ما بيقولوا هذا مثل الليبي بيقول تضحك والضحك عليك للاسف احنا بنبكي عليهم ما بنضحك عليهم مع الاسف فدوران الارض هذا بنعطيك عليه موضوع يعني بنعطيك عليه تفسير موجوده من كبار الشيوخ بس قبل ما نتطرق الموضوع هذا نحب نعطيك آه نبدا على ان الارض في الاسلام مثل ما قلنا غير كروية، طبعاً الكثير في الوقت الحاضر يعلق ويقولك كيف يا جاهل تتهم المسلمين بأنهم لا يعرفون أن الأرض كروية احنا نعرف الكلام هذا ومؤمنين به، بس نعطيك آيات قرآنية وتفاسير وشوف انت معي وإلى الأرض كيف سطحت صورة الغاشية الآية 20 كل المفسرين بدون أي استثناء كل المفسرين قبل إثبات كرويه الارض كانوا يقولوا ان الارض مبسطه اي مدت ومهدت مثلا في تفسير الجلالين ولتنوير المشاهد الجلالين هادو جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي جلال الدين المحلي هذا بدا بتفسير القران من صوره الكهف حتى صوره الناس بعدين توفي فاتى جلال الدين السيوطي واكمل العمل فبدأ بالتفسير من صورة البقرة حتى صورة الإسراء وأي شخص ممكن يشوف المعلومات هذه باش يتأكد منها إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة فالجلالين هادو في تفسيرهم للآية وإلى الأرض كيف سطحت قالوا وإلى الأرض كيف سطحت أي بوسيطة مثلا في صورة الحجر آية 19 والأرض مددناها تفسير القرطبي هذا من, نعم من نعمه أيضا ومما يدل على كمال قدرته قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج سورة قاف آية سبعة تفسير القرطبي كذلك والأرض مددناها أي بسطت الأرض طولا وعرضا سورة الداريات هذه حساسة شوية لأن هذه كلهم يحكو عليها والأرض فرشناها الآية 48 تفسير القرطبي أي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها فنعمل ماهية، يعني فراش على وجه الماء والأرض جعل لكم والله جعل لكم الأرض بساطة صورة نوح وإلخ وغيرها وغيرها. النازعات الآية 30 والأرض بعد ذلك دحاها. وهذه اللي كل المفسرين يتلاعبوا بالألفاظ ويقول لك دحاها هذه من من يعني هي مثل دحي النعام وهذا دليل على ان الكره الارضيه يعني بيضويه الشكل وهذا دليل على الاعجاز العلمي وهذا كله هرطقات وكذب ولا عنده علاقه باي دليل علمي لان كلمه دحاها معناها في في التفاسير وفي المعجم اللغه العربيه هي بسيطة يعني مبسوطه ولا تعني بيض الدحيه او مكان بيض النعام او او كل هذا الكذب اذا الارض في القران هي ليست كرويه خلاصه الكلام حسب قوله افلا ينظرون الى الارض كيف سطحت يعني الارض في التفسير الاسلامي الارض مسطحه ومفروشه طولا وعرضا كالفراش الموجود على الماء وهذا كلام طبعا قبل 1400 سنه يكون منطقي لان انت لم تخرج خارج الكره الارضيه ولم ترى الارض شكل الارض فانت بتشاهد بعينك على على مد البصر بتشاهد ان الارض مبسوطه ومفروشه وهذا دليل ان الشخص اللي كان يتكلم محمد يتكلم على المواضيع هذه كان شخص مجرد يشوف بعينه ويحكي يعني ما كان عنده اي دليل او اي وهذا يبطل طبعا فكره الاسراء والمعراج لان اذا كان محمد طلع الى سابع سماء وذهب لمقابله ربه ورجع فاذا شاف الكره الارضيه كيف شكلها من من, من خارج واذا كان علم ان الارض كرويه وقال ان الارض كره وتسكر الموضوع بس هذا دليل ان الشخص هذا لم يكن يعلم اي شيء على تكوين الارض او شكل الارض ولم يكن له اي درايه على بهذا الموضوع ف لموضوع ثاني وهو نكمل ولا عندك سؤال اخي شوارب؟ أه بس أه خذ راحتك كمل بس انا يعني مساله كرويه الارض يعني كيف ممكن نفهمهم لاحبائنا المسلمين اهلنا بصراحه انه كيف نفهمهم انه الارض كرويه بمعنى الكلمه يعني كرويه كيف هي كرويه كيف ممكن نفهمهم انه هي يعني وشو هي الاليه الوسيله الطريقه انه نفهمهم انه كرويه تفضل طبعا طبعا في الوقت الحاضر المسلمين كلهم ولا وعلماء المسلمين يؤمنون بان الارض كرويه. لانها اصبحت حقائق علميه واحنا طبعا بندرس في المدارس وفي الجامعات ان الارض كرويه. بس المسلم طبعا لا يكل ولا يمل ولا عمره يعترف بخطاه فبيحاول يلف ويدور مره ثانيه وبيحاول يثبت انه اه بص وشوف ان القران صحيح لان بيقصد بالآيات هذه أن الأرض كروية، فبي بي بي بيعمل نفس المشكلة، يعني ما, بي ما بيفكر بالخطأ الواقع فيه، بل شون يعمل؟ يصبح يفكر كيف يحور الآيات وكيف يتلاعب بالألفاظ اللغوية لكي يجعلها تتوافق مع العلم ومع الأفكار العلمية والأدلة العلمية. فهذه المشكلة اللي موجودة فأنا يعني مش محتاج أن أفسر كيف أن الأرض كروية أعتقد أن العالم كله يعرف أن الأرض كروية وحتى المسلمين بس اللي حبيت نقوله أن كيف أن الإسلام ولا مفسرين الإسلام يحاولوا يثبتوا العكس لغاية ما ثبت علميا أن الأرض كروية فأصبح الموضوع يعني لا يحتاج إلى كلام او تفسير او تفضل اخي جون موضوع كرويه الارض ما اظن يحتاج لناس تحكي فيها اصلا يعني موضوع منتهي يعني مثل كرويه الشمس يعني الله الشمس اذا تنظر لها وتقول انها مربع او مسطح ف يعني اكيد ما راح تقدر تقول لانه شايف قدام عينك و والارض يعني رؤيه فاليعاندون يعني, يعني طبعا يحاولوا يغطوا الشمس بالغربال مثل ما طبعًا بنقول طبعًا. فحل اعطيك انا اعطيك أدلة ثانيه بس تشوف الشيوخ هذا يا اخي لا يستحوا لا يستحوا ناس ما بتستحي يعني احنا بنقولوا دمه دمه بارد يعني يعني العلم بيثبت لك شيء وانت ما زلت تتفلسف وتحاول انك يعني تتكابر تتكابر على العلم وبتحاول تثبت انك انت صح وعلى حق يا اخي استحي على نفسك واعترف بانك انت ودينك كله خطا واذا قلت اه اوكي ديني خطا في النقطه هذه بس انا مقتنع به وحب اكون على خطا ما ممكن احترمك واقول لك خلاص خليك على خطا بس لما تكابر وتحاول انك تطلع العلم خطا لتثبت انك انت الصح يعني هذه كارثه يعني وهذا الشيوخ في بعض منهم لحد الان في في اواخر يعني الالفينات في اواخر الاعوام السابقه وفي في التسعينيات وفي الثمانيات يعني في مرحله اوج العلم ما زالوا يتبجحون ويخرجوا على القنوات التلفزيونيه ويتكلموا في مواضيع يعني مو أهلها هم اصلا هم ناس مو دارسين يا اخي هو عالم في شو انا ممكن اكون عالم اسلامي انا اليوم ممكن اذا كنت مسلم ما اقرا عليك ايتين وتفسير البخاري وشويه صحيح مسلم وخلاص وتصير انت شيخ وعلامه شو هو يعني شو هو في الاسلام أزل. اللي هو واو يعني هل هل الكم او هل هل قوانين النيوتن ولا اينشتاين الموجوده في القران اقرا كلمتين وتفلسف شويه تصير شيخ أنا هلا ممكن أعطيك أدلة تبتلك أن العلم كله على خطأ، حسب التلاعب بالألفاظ والكذب الإسلامي، يعني بس هذه المشكلة احنا اللي أساليب رخيصة للأسف تعبنا يا أخي، كرهنا حياتنا يا أخي، لما تشوف هالشيوخ وتشوف عائلتي وعائلتك وأطفال وأجيال كل يوم تتفرج على التفاهات هذه وبتؤمن بها، يعني خلاص خلاص أصبح الموضوع مقيت، أصبحت المسرحية دائسة يعني ما احنا خلاق مرة كالحمدل بالضبط بالضبط للأسف يستعملون أساليب رخيصة والناس تسمع لهم والمشكلة أنه أنهم يسترزقون من هذه الهرطقات والتفاهات والخرافات ونحن نموت برصاص الجهل يعني نحن نموت بقنابل الجهل وكل هالهالخرافات يعني سبب تدميرنا هم يعني للأسف طبعا العصور أه. المظلمه ما زلنا عايشين في العصور المظلمه احنا في 2016 حاليا اخي جون ولكن الدول الاسلاميه تعيش في العصور المظلمه يعني انا اعطيك امثله ثانيه يعني انا انا مليء اليوم مليء بالموضوع هذا لاني خلاص فعلا تعبت تعبت يوميا يعني لما اتفرج على التلفزيون واشوف الكوارث اللي تقوم بها الدول الاسلاميه وهل يعني خلاص خلاص أجيال ضيعتوا شبابنا إحنا ضعنا وبدكم تضيعوا أطفالنا وبدكم تضيعوا بناتنا وتضيعوا يعني اجيل أجيال وراء أجيال بتضيعوها كل كل فترة ليش؟ خلاص احترموا حالكم يا أخي وأعرف قدرك بين المعالم أنت لا شيء أنت كعلم أو كعلامة إسلامي أو كإمام أو شيخ أو فقيه أنت تساوي صفر على الشمال ليس لديك أي وزن مقارنة بأي فكر يعني لا شيء لا شيء ما ما, ما عندي شو أقول يعني شوف أعطيك شوف شوف المسرحية أنت وضحك معي اليوم القرآن يقول يوجد بالأرض سبع طبقات تحت الأرض ما في الآية آية سورة الطلاق آية 12 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ومن الأرض مثلهن من تفسير ابن كثير اسمع اسمع السخافة اسمع السخافة عن ابن عباس قال طبعا ابن عباس إحنا تكلمنا عليه شكون قال الله الذي خلق سبع سماوات، يعني السماوات سبعة ومن الارض مثلهن سبعة حتى الارض. قال سبع اراضين في كل ارض نبي كنبيكم وادم كادم ونوح كنوح وابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى. <تصفيق> يعني شو شو شو هال هالقمة الجهل كوميديا سوداء للاسف يعني في واحد مثلك هلا في الطبقة الثانية بالارض انت موجود وانا مثلي واحد ثاني ومن تفسير القرطبي دل على كمال قدرته اي قدره الله وانه يقدر على البعث والمحاسبه ولا شوف شوف ركز معي في الكلمه هذه ولا خلاف في السماوات انها سبع بعضها فوق بعض يعني المسلم قال لك لا خلاف ان السماوات سبع شو هو الدليل العلمي اللي اللي تتبته انت ان السماوات سبع سبع طبقات لا يوجد اي شيء الا كلام محمد على الإسراء والمعراج الحين قال أن بين السماء والس... أن السماوات عددها سبعة وبين السماء والسماء مسيرة خمسمائة عام هذا كلام هرطقة ما فيه أي دليل علمي في حديث الإسراء والمعراج وغيرها طبعا وهذا دليل أن هم لا يعرفوا أي شيء على العلم إذن الطبقات الأرض كذلك سبع طبقات والضحاك حتى هو قال نفس الشيء ومن الأرض مثلهن أي سبع من الاراضين ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السماوات وفي نفس وهذا نفس الكلام في الترمذي والنسائي يعني شوف قمة ال قمة الجهل للأسف قمة الجهل وللأسف يعني أخي أسماء بهالنقطة بالذات يعني هلا في في نظرية الأوتار أو الأكوان المتعددة خلينا نقول يعني بيقولوا هاي اعجاز علمي وسبع طبقات اعجاز علمي يعني العلماء هلا عم بكتشفوا عم عم بيفكروا بنظريه الاكوان المتعدده ولا و يعني يعني تصور لوين وصلت التفاهه انه بصراحه مثل ما قلت يعني واحنا بقدر بحكي بسبيشلس يعني هالترهات هي يعني هل من المعقول نظرية الأكوان متعددة تربطها بالطبقات السبع الأرضية تحت الأرض تحت الأرض، تحت الأرض، في غير هذا هو التلاعب الإسلامي، هذا الفلسفة الشيوخ المقيتة هذه حقارة المفسرين الإسلاميين اللي, اللي حاولوا يتلاعبوا بالألفاظ ويحاولوا يعني بيعملوا الدين بيصير مثل جاكيت أو بدلة بتلبسها بيفصلوها على مقاسهم كيف ما بيحبوا هم وهذا الشيء اللي انا واعتقد ان كل شخص يفكر وصادق بينه وبين نفسه يجد نفسه سئم من هذا الموضوع وتعب. صحيح صحيح للاسف. طيب اخي عثمان اذا بتحكي لنا عن حركه وجران الشمس تمام طب. تمام آه بس احب اقول للمشاهد بس كيف ان الارض تك... طبقات الارض كيف تتكون؟ طبعا الارض فيها القشره الارضيه اللي هي الاولى واللي هي طبعا في بعدين بعدها الغلاف الصخري بعدين الغلاف المائع وعندك طبعا هذا اللي يتكون في هذول كلهم يكونوا في منطقه ما يسمى بالوشاح العلوي وبعدين عندك منطقه الوشاح السفلي بعدين اللب الخارجي واللب الداخلي وبعدين عندك المركز او مركز الكره الارضيه هو هذا ببساطة جداً طبعاً إن هذا موضوع جيولوجي بحث ويعني فيه تفاصيل كثيرة فأنا ما نحبش نتطرق إليها بس بصورة مبسطة للمشاهد البسيط هذا هو شكل الكرة الأرضية لا سبع طبقات فوق بعضها البعض لا طباقاً لا أم احزنون، هذا كل طرهات ولا عندها أي علاقة بالعلم نرجع لموضوعنا وهو جريان الشمس وهذا موضوع مهم جداً وهذا أهم موضوع نحب نحكي عليه اليوم في الحلقة القرآن يقول في سورة ياس والشمس تجري تجري لمستقر الله قال الشيخ السعدي في تفسيره أخبر الله أن الشمس والقمر والنجوم تجري إلى مستقر الله الشيخ صالح الفوزان لا شك في ذلك بأن الأرض تابتة اسمع, اسمع الكلام هذا شيوخ، هذا مو مسلم عادي، هذا مو مسلم البسيط، هذا شيخ، هذا اللي بدرس الإسلاميين وبفهمهم، هذا هذول هذول علمائنا، هذا الناس اللي المسلمين بي، بي، بينحنوا أمام نماذج مثل هذه. فشو بيقول الشيخ صالح فوزان: لا شك في ذلك بأن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها وهذا مدلول الكتاب والسنة. يعني اي مسلم يتبجح ويقول احنا الملحدين بنتهم الاسلاميين بانهم ما بيقولوا ان الارض تدور فاتحدى اي شخص من المسلمين يروح يروح للشيخ صالح الفوزان ويسأله ويقول له راي هل الارض تدور او لا تدور فمثل ما قال هو لا شك في ذلك بان الارض ثابتة والشمس تدور عليها وهذا مدلول الكتاب والسنة في احد الجرائد مع الاسف ما مو متذكر اسمها قالت ان ابن باز قال قال الشيخ ابن باز في رده على من يقول ان الشمس ثابته والارض تدور عليها ان هذا الكلام ينافي الكتاب والسنه واذا قال معتقدا ذلك فقد كفر فقد كفر يعني الشيخ ابن باز قال إن اي واحد بيقول ان الارض هي اللي بتدور على الشمس مو العكس فقد كفر لما لما صار الضجه بعد ما المقاله هذه انتشرت في العالم العربي والعالم الاسلامي وبعض العلماء والمفكرين انتقدوا كلامه فابن باز نكر الكلام هذا اي قارئ اي واحد يحب يبحث لكي يتاكد من الكلام اللي بق... بد... راح اقوله الان انا مش عارف كيف احكي ليبي ولا لبناني ولا فاللهجه الليبيه صعبه شويه فبنحاول نبسط اظن خليك على طريقتك اللي عم تحكي فيها هلا مفهومه جدا يعني وكثير اظن اغلب الناس بيفهموها فياريت يعني تكمل على نفس الوتيره تفضل ونتمنى ان المشاهد ما يكون مشوش معي لاني انا في افكاري منظم بس طريقه الالقاء لاني مش عارف اي لهجه استخدم فبفكر شويه قبل ما اتكلم ما علينا فابن باس بعد ما صدرت هذه المقاله نكر في كتابه مجموع فتاوي ومقالات متنوعه تاليف عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باس طبعت ابن القاسم الجزء التاسع صفحه 157 تمام تمام يعني اي حد بده يتاكد من الكلام هذا يشوف الكتاب هذا شوف شو قال شوف شوفوا تسالونا وتقولوا داعش من وين اجت وش داعش لا يمثلوا الاسلام داعش اذا قرات كل كتب التفاسير يعني وطبقتها فهذا هو الإسلام. يعني إذا أنت قرأت الإسلام بصورة جيدة وقرأت كل الكتب التفسيرية وفهمت كل المفسرين شو بدهم يقولوا لك عندك حلين يا أخي جون يا بتصير ملحد يا بتصير داعش ما في حل ثالث ما في حل ثالث هو هذا الاسلام يتفكر بعقل وتترك وتعرف ان هذه ترهات يتصير ارهابي يعني شوف شن قال ليش يعني شوف شن قال في الكتاب قال انما في المقاله هذه انما اهدرت في المقال من قال ان الشمس ثابته لا جاريه يعني هو قال انا ما اهدرت دم اللي قال الارض بتدور ولا ما بتدور بس اللي بيقول ان الشمس ثابته فانا اهدر دمه بعد استتابته وما ذلك الا لان انكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتكذيب لكتابه العظيم وتكذيب لرسوله الكريم وقد علم بضروره بالضروره من دين الاسلام وبالادله القطعيه وباجماع اهل العلم ان من كذب الله ورسوله او كتابه فهو كافر كافر حلال الدم والمال ويستتاب فان تاب والا قتل وليس في هذا بحمد الله نزاع بين اهل العلم. يعني شوف الارهاب، يعني انت قال انا لا ما قلت اقتلوا اللي قال الارض بتدور، بس لو قلت ان الشمس ما بتتحرك ومو جاريه اذا انت كافر، يعني احنا كنا كفار حتى المسلمين كفار. اذا انت امنت ان الشمس ما بتدور وما بتتحرك وغير جاريه، اذا انت كافر ويجوز قتلك. وبعدين بيسالوك يقول لك الارهاب من وين اجى؟ <تصفيق> الإرهاب دينه الإسلام يا جماعة الإرهاب دينه الإسلام و... ويضحك علينا من يقول أن الإرهاب لا دين له طبعا المسلم البسيط أخي جون ما بيعرف الكلام هذا ما بحث في الكتب الإسلامية فالمسلم بسيط يعرف أنه يقول لك سيم أقيم الصلاة خمس مرات الزكاة والروح الحج خلاص أنا مسلم وحياتي سعيدة ما بيعرف شو هو الإسلام الحقيقي يعني حتى الناس اللي بيشتمونا في ال في التعليقات وانا انا متاكد الناس هذو لو داعش دخلت عليهم سوف تطبق عليهم الحد لانهم ليسوا مسلمين، تلقاه يدخن او يشرب الكحول او يزني ومع ذلك يقول لك لا انا مسلم، هذا المسلم الكيوت اللايت المسلم الحلو الامور اللي بيحاول يكون يتماشى مع العصر. هذا ليس الاسلام هذا هو الاسلام اللي نتحدث عليه انا واياك اليوم هو الاسلام، هذا هو الاسلام الحقيقي ومع الاسف الناس ما بيعرفوا حقيقة الإسلام صحيح للأسف للأسف نكمل للأسف لك النقطة هذه بس. الشيخ ابن عتيمين حول دوران الشمس شوف شون قال طبعا هذا شو اسمه أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العتيمين الوهيبي التميمي شوف شون قال قال فقال الأدلة الشرعية الإسلامية تتبت شوف شوف شون تتبت أن الشمس هي التي تدور على الارض وبدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار وليس لنا أن نتجاوز ظاهر الأدلة إلا بدليل أقوى من ذلك يسوغ لنا, يسوغ لنا تأويله يعني شو معنى الكلام هذا ركز في النقطة هذه يعني إذا العلم القرآن بيقول أن الشمس هي اللي بتدور وإحنا كنا كمسلمين متفقين عليه بس إذا أثبت العلم آه بصورة قاطعة العكس فاحنا ممكن نأول القرآن ونفسره ونفصله بحيث يتماشى مع الكلام هذا، وهذا ما قاله أي شخص نتمنى يدخل على اليوتيوب ويشوف ما قاله القرضاوي على نظرية التطور، لما سُئل على نظرية التطور شو شو قال؟ قال احنا نظرية التطور لسه مش مثبوتة أنها حقيقية، بس لو تبتت احنا نقدر نتلاعب بالآيات ونحاول نجملها بحيث نخلي نظرية التطور توافق القرآن. قال هو قال بالحرف إنه بنقدر من أول يعني لأول صراحة عثمان أنا أنا بسنة ال 2002 في اذاعه عربية كانت موجودة بلندن مهم. وما بعرف إذا موجودة الحمد لله لأنه ما تبعت من زمان آه في شيخ أنا لا أحفظ أسماء الشيوخ يعني هذه ما تقوله أنا مهم. لا أحفظ أسماءهم ولا أريد أنا أحفظ أسماءهم صراحة في شيخ بكل صراحه اذا اثبت العلم شيء نحن بنرجع القرآن من اوله كما يناسب العلم وهذا ضحك على لحى يعني يعني مثلا على مدى 1400 سنه 1300 سنه بعد ما طلع الاعجاز مساله العلم وهالمسائل يعني على مدى 1300 سنه فسروها شيء والناس مقتنعه انه هذا هذا التفسير الصح ولما بيجي العلم بيطالع حقيقه معينه تيجي بتلغي كل هالتفاسير هاي بتحطها على جنب وتبدا تضحك على الناس يعني للاسف الشديد للاسف الشديد ممكن تعلق لي بهالنقطه هاي على الشمس تغيب في عين حمئه يعني <تصفيق> انا لا ما بقدر امسك حالي من الضحك بصراحه يعني للاسف تفضل طبعا هو ل... ال زي ما قلت لك الل... اللي بيف... اللي بي يعني مش عارف شو بقولي خلاص انا عجزت عجزت فعلا عجزت عن يعني اليوم الشمس الشمس اللي اكبر من الكره الارضيه بكاملها طبعا ب 2300 الف مره يا جماعه طبعا 300 الف مره او يزيد يعني حسب تقدير العلماء هل من المعقول يعني وادك تحطه باي عين باي باي اي إيه انه بتروح بتسقط في بئر في عين حاميه مثل البئر وبعدين ترجع مره ثانيه وفي التفاسير التفسير الاسلاميه شو بيقول لك شوف يعني هذا هذا حديث هذا حديث عن محمد يعني مو تفسير بس حديث بيقول ان ما ما معناه ان الشمس عندما تمشي تغرب تذهب لكي تغرب فهي تذهب لتسجد في في عرش الرحمن يعني تسجد امام الله وتطلب من الله ان تبقى في الجنه يعني مع في العرش ولكن الله يقول لها ارجعي فلما ترجع هذا وين ما يكون مرحله الشروق مره ثانيه وهذا حديث هذا مو تفسير يعني ممكن نقول تفاسير على خطا هذا حديث عن محمد عن محمد يعني الله كل يوم هاي الشغله بتقوم النهارده الا لشمس روحي بترجع بتقول له برجع بقول لها روحي بترجع بتقول له يوميا يوميا يا جماعه يوميا بتروح بتقول له يا الله يا الله انا بدي اكون معك هون خليني هنا أنا مش عارف شني هو الله يقول لها لا لا لا ارجعي ارجعي ارجع انا ما بدي اياك لسه هرشي فترجع وين وضعت لس ياتي الشروق يعني قمه ال قمه السخافه مزاجي على العقول يا اخي بتضحك على عقلي يا اخي ممكن قبل 1400 سنه تضحك علي بس هلا ما تقدر تضحك علي لا انت ولا احسن شيخ ولا اكبر شيخ عندك في في السعوديه او في اي مكان لانه خلاص احنا احنا احنا مش علماء أو احنا مجرد ناس شجعان نفكر بصدق ونتحدى اي شيء غير منطقي بس هذا هو الالحاد احنا ما ما بنكره اي دينا او ضد اي شيء احنا ما ما تيجي تقنعني بالطرهات هذه يا اخي وتقول لي احترم ديني ما بحترم دينك انت اجبرتني ان نآمن بخرافات انت اجبرتني ان تدرسني الكلام التافه هذا كل يوم وبعدين تقول لي احترمني كيف احترمك يا اخي احترمك لما روح انت تصير صلي لحالك ووقف الفمك لا تتحدث عن العلم روح صلي واعبد ربك الغير موجود الوهمي واخرس ولكن لا تتبجح ولا تقتلني ولا تعذبني باسم دينك يا اخي من هو اللي المفروض يحترم الثاني انت تحترمني ولا انا احترمك ما فهمتش انا يعني شكون المفروض يحترم الثاني يعني للاسف للاسف وبصراحه ما بتعرف شو تحكي تقول لهم يعني يلا احترمني في في شخص بعت لي رساله انا كنت منزل منشور على صفحتي في الفيسبوك فقال لي فجاه لو تمحي المنشور هذا لانه بمس كيف بيجرح مشاعري كمسلم وبمس عقائدي لازم تحترم عقائدي آه يعني يعني يعني اليوم انت عقيدتك هي اللي تتبجح فيها انه انا لازم احترم اول شيء بتامر بقتلي ثاني شيء بتشبهني للحمار ثالث شيء بتشبهني بكل انواع الحيوانات اللي انت بتبغضها ومسبات وشتائم وتهديد وقتل واجي احترمك على هل... ولا احترم مشاعري مشاعري تنجرح يا سلام مش مشاعرك رقيقه طبعا المسلم مش... فقط عنده مشاعر احنا احنا ملحد ما عندنا مشاعر تفضل احنا مصنوعين من البلاستيك الملحد مصنوع من البلاستيك ولا ستان ستيل يعني ما عنده مشاعره المسلم فقط اللي مشاعره إحساسه مرهف وإنسان يعني كيف رقيق المشاعر, المشاعر مشاعر يا أخي كلهم شعراء يعني <تصفيق> يعني شعراء و وكلهم مرهفيه الإحساس ويعني شو تحكي عنهم لما, لما بدخلوا ب يعني بيزعقوا بالجوامع على فلان كافر وقتل فلان وقتل فلان وعلان ويعني و... و... يطلع لك مثلا مفتي داعش مفتي داعش هذه فتوى وضحكته على ملا لسانه حتى الاطفال ممكن تقتلهم الرسول قال وهم منهم يعني على الاطفال ف عن شو عم تحكوا انتوا انتوا انتوا شوية همج يعني للاسف للاسف وهون نحكي هيك بهالطريقه بهالاسلوب انه همجنت وعمل طبعا الدشاره عم تحكوا عنه في غياب الفكر والعلم والمنطق يا اخي جون يتحول الانسان الى وحش فلما لما يكون الانسان تفكيره بسيط يعني بالطريقه هذه احنا تو اعطيتك ايات وبعض التفسير والانسان والمسلم يؤمن بالكلام هذا يعني عقله بسيط سطحي مع احترامي طبعا انا لا اهين اي شخص بس مع الاسف المسلم أو المؤمن بصفة عامة مهما وصل إلى العلم إلى مرحلة من العلم والتفكير والجاد لكن مستحيل مستحيل يكسر الحاجز هذا لأنه صعب جدا أنك تكسر اللي يدخل في الإسلام هذا مفقود والخارج منه مولود. بكل تأكيد فتصبح أن مهما كان عنده مراحل يعني ممكن تلاقي دكتور أو عالم فيزياء أو رياضيات بس مسلم ليش؟ لأنه في المستوى العلمي يكون عنده إيمان بس عقله سطحي في مستوى ثاني فصعب صعب انك تخلي شخص مثل هذا يفكر بصوره صحيحه ويكون صادق مع نفسه طبعا الخوف والله يعني كثر الله خيره مثل <تصفيق> ما بيقولوا يعني كف ووف التهديدات بالحرق والقتل والتعديب وفي الجهنم وكذا وكذا بتخليك يعني تكون جبان تخاف من المخلوق اللي بيعذبك هالعذاب الابدي <تصفيق> أنا اعتقد اخي عثمان انه انه هلا بتلاقي دكاتره مثلا مسلمين مثل ما قلت علماء فيزياء يعني المشكله في في النظام التعليمي عنا يعني هلا مثلا الطبيب هذا الطبيب صح ايمتى بدرس الطب؟ ايمتى بتعرف على لما بدخل كليه الطب يعني بس تيجي بالمدرسه مثلا المدارس بهال هل المدارس عنا تعلم نظريه التطور اول شيء حتى يكون <بنى> مبني بناء بناء صحيح علمي حقيقي مثلا لحتى يصل مرحله الجامعه يفهم مرحله التطور حتى يجي يدرس الطب بكل معنى الكلمه او الفيزياء او غير شيء لا هن اني بالمدارس انا اذكر في في نظامنا التعليمي البائس للاسف كانوا يقولوا لنا كان الانسان يعني كان اصله قرد يعني انت شو عم تدرس طلاب يعني الانسان كان اصله قرد يعني قرد اللي قردك مثل ما بقول يعني <تصفيق> <تصفيق> طبعا مع الاسف لان المجتمعنا كله اخي جون مغسول الدماغ برين واش يعني ما فيها كله افكارهم مغسوله يعني مثل ما بيقول لك في مثل يعني حلو بيقول لك النقش العلم في الصغر كان نقش على الحجر فانت لما في صغرك تصير بيعطوك كل هذه السموم وكل هذه الافكار فطبعًا لما تكبر تصير جزء لا يتجزأ من شخصيتك ومن كيانك فمن الصعب جدًا جدًا أنك تتخلص من من الأشياء اللي تعلمتها في صغرك يعني بالإنجليزي بيقولوا اولد habits die hard يعني العادات القديمة صعب إنك تتخلص منها والدين هو عادة من العادات ومن أسوأ العادات مع الأسف من أسوأ العادات للأسف عادات يعني تاخذ كوكايين افضل لك من تاخذ جرعه دينيه هو افيون الشعوب الدين هو افيون الشعوب لا يختلف عن الكوكايين بس خليني ارجع للموضوع بس اتفضل على ال ال رد الشيخ هذا على الادله الشرعيه ان الشمس هي التي تدور على الارض قال لك ومن الادله الشرعيه ان الارض أن الشمس هي التي تدور على الأرض ما يلي، واحد قال القرآن عن إبراهيم في محاجاته لمن حاجاه في ربه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب، فيكون فيكون الشمس يؤتى بها من المشرق، دليل ظاهر على أنها التي تدور على الأرض، تمام؟ قال وفي واحدة من الآيات وهي من الآية 17 من سورة الكهف وترى الشمس اطلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فجعل الازورار والقرض من الشمس وهو دليل على ان الحركه منها يعني دليل ان الشمس هي التي تتحرك. هذه كل ادله اعطاها هذا الشيخ بالدليل بالايات القرانيه على ان الشمس هي التي تدور. واحده من الصور في من الايات الموجوده في سوره ياس. تقول وهذه آية مهمة جداً والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلاً حتى عاد كالعرجون القديم شعر لا الشمس لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يعني الشمس تجري هذا أحد الأدلة أن الشمس هي التي تدور على الأرض بعدين شوف قال قالك هنا, هنا يا أخي جون قالك والشمس تجري مستقر لها لخ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لا يصابق النهار <تصفيق> وعلى فكرة الشمس والقمر أدركوا بعض في مرحلة الكسوف في مرحلة الكسوف مثل ما تعلم أخي جون واعزائي المشاهدين كلهم أن الشمس والقمر والكره الأرضية بيصيروا كلهم في خط واحد فبحين القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض إذا الشمس والقمر بي بيدركوا بعض وهذا عكس ما تقول الايه ان القمر ينبغي ان يدرك الشمس ولا الشمس تدرك القمر وفي الحال في حاله الكسوف الشمس تدرك القمر يدرك الشمس ويكون فاصل بينه وبين الارض وهذا ما يسمى بظاهره الكسوف وعلى فكره محمد نفسه شخصيا كان بيخاف من الكسوف جدا لذلك كان يوصي الصحابه والمسلمين بان يكثروا من الصلاه في فتره الكسوف. فهذه دليل على انه لم يكن يعلم بالضبط شنو هو الكسوف او ما هو الكسوف. ولا الليل سابق النهار بقيه الايه ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولا الليل سابق النهار يعني مش ممكن الليل يكون قبل النهار او النهار يكون قبل الليل بس شو تعليقك على ظاهره الليالي البيض اللي تحدث مثلا في سان با سان في روسيا هذه في يونيو حزيران تكون شهر كامل 24 ساعه نهار لا يوجد ليل اصلا فكيف انت تقول لي ولا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل او غير او غير او غير لان في ايام في ليالي البيض هذه ما بيكون في ليل اصلا وهذا دليل ان الشخص اللي يقول في الايات هذه لا يعرف اي شيء عن علم الفلك او او تكوين او كيفيه تعاقب الليل والنهار كيف تحدث او كيف ان الكره الارضيه بتدور على نفسها وبتدور على الشمس ولا عنده اي علم او اي خلفيه بالموضوع هذا نعطيك من التفاسير كتاب التفسير صحيح البخاري يا حبيبي هذا هذا الصحيح اللي ما في حدا يقدر يتكلم عليه صحيح البخاري هذا بعد القران والاحاديث شو قال؟ في صورة ياس باب والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقال الامام احمد حدتنا محمد بن عبيده عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي دره عن عن عن انت شوف العن بس لغايه ما يطلع روحك. عن ابي در قال كنت مع رسول الله صلى كذا كذا كذا وسلم في المسجد حين غربت الشمس فقال صلى كذا وكذا وكذا يا ابا در يعني محمد قال يا در أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرة يعني شوف شو بيقول محمد بعد الصلاة ممكن ولا جلس مع ابا در، يعني شوف شوف الغرور محمد، يعني محمد ما حدا سأله، هو هو فتح الموضوع لحاله يعني. اجى لابو در قال تعال يا ابو در تعال، انت تعرف الشمس هذه وين بتروح؟ طبعا الشخص ما بيعرف، قال له انا ما بعرف. انت الله ورسوله يعني اعلم به. فقال له هذه الشمس تروح تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل. فتستأذن يعني تستأذن انها تضل ولا ترجع فالله يقولها ارجع ومحمد ما يعرف ان الشمس عند غرب عندما تغرب مثلا في مكه فهي ما زالت مشرقه في غرب افريقيا ومشرقه على امريكا يعني يعني هذا دليل أن ما عنده أي علم يعني كل الآيات وكل التفسير القرآنية وكل الإعجاز القرآني أو التلاعب بالألفاظ الموجود في القرآن هو موجود من الناس الموجودة في شبه الجزيرة يعني ما ما كانت تعرف أي شيء خارج هذه هذه المنطقة كتاب صحيح مسلم في نفس الموضوع كتاب الإيمان باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمين عن أبيه عن أبي درق. قال سألت رسول الله عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش. يعني محمد قال له أن مستقر الشمس. الشمس لما بتغرب بتروح بتجلس تحت العرش. الشيعة. هذا مش السنة بس يعني حتى الشيعة المسلمين في الميزانة للطبطبائي. قال لك وأما جرياها وهو حركتها فظاهرة النظر الحسي يثبت حركة, حركة دورية الأرض ولكن الإثبات العلمي يقضي بالعكس يعني الإثبات العلمي بيقول العكس بس إحنا ما زلنا مقتنعين أن الشمس هي اللي بتتحرك عن الأرض وليس العكس يعني خلاصة الكلام هذا كله اللي نحب نقوله أخي جون وسمحني أعذرني أخذت المايك منك كثير خلاصة الكلام أن ما يكلك يعني ولا يهمك. تفضل خلاصة هذا الكلام أن هذا الدين لا يحتوي على أي شيء علمي نهائياً بل بالعكس فهو كلام ناتج عن شخص كان يعيش بدوي يعيش في شبه الجزيرة لا يعرف أي شيء راعي بسيط بدوي أمي يحاول أن يلعب بالألفاظ لكي يدعي النبوة. ويدعي العلم ويدعي وطبعا هو محمد ما كان كل هذه الإدعاءات طبعا ما كانتش كلها مبنية من محمد يعني أحيانا هو بريء يعني من أشياء هذه لأن المفسرين بارك الله فيهم والشيوخ بالغوا في الوصف وحاولوا جعل هذا الدين أكبر من مقاسه وأكبر من حقه فأعطوه أكثر من حقه فهو كان يعني حتى محمد نفسه ما كان وصل لكل هذه المرحلة لولا المفسرين اللي حاولوا يجعلوه إله مش حتى رسول يعني فخلاصة الموضوع بتفكيري البسيط المتواضع أن الدين الإسلامي ليس فيه أي دليل علمي نهائياً شكراً أخي جون بكل تأكيد ليس فيه أي دليل علمي يعني لو لو لو في شيء من العلم لرأيت المسلمين في في في في مثل ما بقول في مقدمه الامم العلميه خلينا نقول او او المتحضره يعني لو لو بالفعل في علم يعني تمسكهم بالقران لهذه الدرجه كان جعلهم من, من خير الامم للاسف القران جعل الامم الاسلاميه من من, من احط الامم في, في على وجه المعموره للاسف مع الاسف. ومع ذلك أنا ليش يعني باستقبل بس كل السب والتهديدات وكل الأشياء هذه ليش أخي جون لأن بصراحة أعرف كم خطورة الموضوع هذا عندما تسلب من شخص شيء لا يملك سواه يعني الشخص المسلم لا يملك إلا الإسلام يعني هو لا, لا يوجد عندنا في دولنا الإسلامية لا علم لا فكر لا أخلاق لا أي شيء لا نمتلك أي شيء أمة سفر على الشمال فيتفاخروا فقط بشيء واحد وهو الاسلام فاذا انت طعنت في هذا الاسلام واحاولت ان تنزع منهم هذا الدين يا اخي يصبح هذا الشيء هذا الشخص لا يمتلك اي شيء فبالفعل هو يكون مستعد ان يقاتل ويضحي باي شيء في سبيل انه يحس انه هو يمتلك شيء يعني مثل الشخص انت لو بتشوف الشخص ما عنده اكل وجائع، جائع بعدين تحط امامه صحن من الاكل وتحاول تاخذ الصحن هذا ممكن يقول لك بكل بساطه لانه ما في سبيل البقاء. والشخص المسلم لا يمتلك اي شيء. الدول الاسلاميه يعطيني دوله اسلاميه واحده ناجحه في على اي صعيد اقتصادي، سياسي، ادبي، اخلاقي، تربوي، علمي، فني، اجتماعي، اي شيء، لا صفر صفر. دول مستهلكه فقط. فقط. للاسف للاسف يا اخي، يعني المشكله المشكله انه الاسلام هو اللي وصله لهالمرحله، خذ منه الاسلام رح ياخذوا كل شيء يعني يعني تاخذ الاسلام من اي شخص الله خصوصا من المرحدين اللي عم يشوفوا من خلفيه اسلاميه مثلا يعني نحن انا وانت قلنا اصدقاء انه الالحد امبارحه كان سلف اليوم الحد، بعد ما يلحد يا رجل التفكير تفكيره ينقلب يصير انساني يصير عنده كل شيء بصراحه يعني يعني الشباب الملحدين الموجودين موجودين هلّا صيروا أمتنا كلها تكون نفس المنهج بس أنا ما عم بقول يصيروا كلهم ملحدين طبعا أكيد لا بس اللي فكرة اللي بدي اللي يصير منهجنا تفكير علمي خلال عشر سنين عشرين سنة دولنا يعني ممكن صير بمستوى الدول المتقدمة يعني ما في شيء يعني مثلا اليابان الحرب العالمية الثانية كانت مدمرة ألمانيا تدمر خلال ستين سنة صاروا من قمة الأمم يعني يعني إذا, إذا اخترنا الطريق التفكير العلمي أنا أعتقد يعني وعندنا طاقات شبابية لا تحصى يعني إذا اخترنا الطريق التفكير العلمي يعني أنا لا أستبعد خلال عشرين سنة نكون بمستوى الدول المتقدمة يعني بس مع الأسف أخي جون مع الأسف في موضوع مهم جدا وهو يعني احنا ما تطرقناش ليه طبعا بس هذا موضوع خطير جدا وهذا موضوع مش ديني سياسي بحت إذا تحب تبني دولنا الإسلامية على أساس علمي بحت ما تنسى أن فيه في خطورة على المشايخ ورؤساء الدول مثل ملك السعودية وملك المغرب وملك غيره وغيره غيره, غيره. هذا الناس هاد الناس يضحكوا على دقون المجتمع والشعب باسم الدين باعتبارهم هم اقارب للرسول واحفاد الرسول وهم بيمثلوا الاسلام، فاذا نزعت الدين فالناس هذه كلها اللي عندها السلطه والمال والقوه في الوقت الحاضر طبعا مهدده بالانقراض والخطر، يعني انت بتشوف الدول اللي مثلا في السويد اللي هي دوله الحاديه مثلا بتشوف ان رئيس الدولة يعني ما مو... اي شخص عادي جدا يعني ممكن يخطم يمر بجنبك ببايسكل يعني بدراجة هوائية ويطلع يجلس بجنبك بم... في باص او في قطار فهم خايفين من المرحلة هذه طبعا لما احنا بنفكر بالطريقة هذه وبنطعن في محمد شخصيا ذاته يعني احنا بنصير نطعن في اي شخص يعني ملك السعودية شكون هذا ولا ملك المغرب ولا هذا بشر مثلنا مثله ليش يشوف حاله احسن وملك يعني يصيروا ملك طوعهم هم اقل من من بشر للاسف هم اقل من بشر طبعا <تصفيق> انا ما ما انزل لمستوى مستواهم واقول عليهم اقل من بشر انا بشوفهم بشر بس مع الاسف طبعا هادو طواغيط فانت اذا اذا طعنت في الدين فانت مهدد الدول هذه والسياسه هذه كلها بالانقراض والزوال فهذا طبعا حتلاحظ معارضين ومحاربين ليك انت امشي روح للسعوديه ما تلاقي كتاب واحد علمي تلقى طبطبائي طبائي وتلقى مش عارف صحيح مسلم والبخاري والخرافات تمشي تروح المغرب ليش لانك انت لو شفت كتب علميه او هذه خطر خطر على الشخص اذا كنت انت تفكر اذا انت خطر على المجتمع وهم هذا اللي حاولوا يعملوه في مجتمعاتنا مع الاسف احنا في ليبيا مثلا كنا ما بندرس اي شيء الا الا الفكر مثلا فكر القذافي في فتره المرحلة القذافي أو فكر العروبي وإن إحنا كنا عرب ونحن قوميين ومسلمين وانتماءنا لفلسطين ونكره اسرائيل ونكره امريكا ونكره الغرب فطبعا ليش لما يخليك متقوقع انت في القوقعه هذه تصبح انت لا تفكر وان لما تكون لا تفكر سهل التلاعب بك تصبح دميه سهله فاحنا مشكله الالحاد انا بدك تعرف وبدي الملحدين كلهم يعرف احنا مشكلتنا مش مع المسلمين فقط إحنا مشكلتنا الناس السياسيين يحاربون أكثر من المسلمين على فكرة لأن هادو يخايفين على مناصبهم أكثر من المسلمين البسطاء المسلم البسيط عنده نزعة يعني بيحاول محمد والإسلام فمسكين لأن دماغه مغسولة بس السياسيين المحنكين المجرمين هادو يعني خبتاء عارفين الخطورة. اكثر من المسلم البسيط ولا يهتم بمحمد يعني ملك السعوديه انت تعتقد انه مسلم ويصلي وما يعرف يقرا ايه واحده من القران اللي تكلمنا عليه اليوم كله انا اتحداه انه كان يعرف شيء منه ولكن يتلاعب الكذب والنفاق العبايه الاسلاميه عبايه الفقيه وتقيه الفقيه تصبح درع يحميك من كل العالم وتخلي البشر لعبه بسيطه في ايديك شكرا اخي جون وسامحني طولت عليك. ولا يهمك ولا يهمك الحلقه لك و... وانا كثير مستمتع بحديثك. طيب اخي اسامه يعني اظن بكفي هيك وصلنا لاخر الحلقه بدنا تحكي شوي وتقيمنا لنا حمله اجهر يعني شو شو شفت لحد هلا من حمله اجهر كيف بتقيمها كيف نظرتك لمستقبل حمله اجهر تفضل. حملة إجهر بصع أنك راح تكون جزء منها يعني وانت جزء منها من البداية بالأساس يعني تشكر أخي جمال أنا لي الشرف طبعاً أن يكون على الهواء معك و يعني فعلاً أنت إنسان راقي جداً ومحترم وأنا فخور جداً بمعرفتك و في قناة إجهر أو صفحة إجهر أو فكرة إجهر هي عبارة عن فكره بسيطه جدا ولكن معناها قوي وجميل يعني انا فخور جدا ان اكون في استضافه قناتكم الكريمه واتمنى لها ازدهار وتقدم كثير كثير كثير كبير وانا متفائل ان القناه هذه راح تحقق نجاح ومع اني في نفس الوقت متخوف من المشاكل اللي سوف نتعرض اليها بسبب هذه الصراحه وهذه المصداقيه اللي نتحدث بها على الهواء فيعني أنا شخصياً إلي الشرف إني أكون في استضافة هذه القناة ونتمنى أن نعمل عمل حلو مع بعض ونحاول نوعيش الناس ورسالة القناة رسالة عظيمة جداً وسامية يعني من أعظم الرسائل اللي أنا بشوفها في حياتي يعني بجد بجد إلي الفخر إني أكون موجود معك في قناتكم الكريم الشرف إلنا أخي نستضيفك بالفعل الشرف إلي أنا أنا أكون يعني أتعرف على شب مثقف شب واعي بمستوى ثقافتك وفهمك للواقع وللحياه اللي للاسف اللي شايفينها نحن الواقع المرير للاسف وانا كمان يعني حابب اشجع اصدقائنا الملحدين يا جماعه اجهروا معنا وساعدونا اذا بتقدروا نشرونا الفيديوهات لايكات تعليقات يعني خلونا ايد وحده، خلونا نقدر نساوي شيء، نحن عندنا رساله بدنا نوصلها لهالناس اللي هن اهلنا اللي هن جزء منا يعني، نحن بدنا ننقذ نفسنا من هالخراب هذا الموجود، فرسالتنا ومعنيه بتعني كل شخص فينا، ما بتعني جان بره لوحده ولا عثمان لوحده ولا احمد حقان ولا اسماعيل ولا غيرهم، لا تحيه للشباب بالضبط يعني صديقي واسماعيل وكل الشباب الملحدين بس مع الاسف أخي جون في مرح... يعني موضوع نحب يعني اعطي عليه نبدا بسيطه بس اتطرق له ان مش كل الملحدين يمثلوا الالحاد مع الاسف لان في بعض الملحدين المنافقين اللي, اللي ما عندهمش الشخصيه والكاريزما ان اللي... يتحدثوا ويكونوا شجعان لانهم في ذاتهم جبناء يعني مش نكون معك صريح يعني أنا في في منهم اتصلوا بي شخصيا وأنا بعرفه طول حياته ملحد وبيقول لي ليش تطلع على التلفزيون وتحكي يا أخي وأنا أنا ما ما ما بقدر أعمل الكلام هذا ولا أستطيع أني أعمل الكلام هذا لأني أهدافي السياسية أو طموحي الاجتماعي أو أو مركزي الاجتماعي لا يسمح، إذا يعني أنت إنسان كاذب، أنت إنسان غير صادق مع نفسك. وأنا طبعا ضد أي شخص يكون في استطاعته ان يجهر ولا يجهر لان هذا ليس دكاء بل هو جبن اذا انت تستطيع ان تجهر وتوقف امام العالم وتقول انا ملحد ولا اخاف من دينكم ولا ابالي بهذه الترهات وفي مقدورك وعارف ان ما في خطر عليك ولم تفعل هذا فانت جبان ولست ذكي او لان النفاق هذا احنا مش مستوانا النفاق فمع م. الاسف للاسف يعني توارسنا من من من هال من من هالثقافه هي حتى الملحدين توارثوا هالنفاق هال هال فكره النفاق فكره المصلحه الشخصيه فكرة طبعا للاسف الشديد يعني توارسوا هالشيء والمشكله يعني نحن ضحايا مهما كان وضعك الاجتماعي جيد صدقني انت ضحيه يعني يكون يكون المجتمع كله واعي انت راح يكون وضعك افضل بكثير من الوضع الحالي يعني اللي تعتقد انه لازم تحافظ عليه العكس انت لازم يعني تطور نفسك وتطور وضعك الاجتماعي يكون افضل وضعك الاقتصادي يكون افضل الحياة الاجتماعيه هي يعني يكون فيها شيء من راحه البال والفرح وال من غير بكون الوسواس الخناس على طول شغال فيك وخايف ومرعوب ولازم تنافق يعني الانسان المنافق والإنسان الانسان العايش حياه طبيعيه صدقني في فرق كبير، الانسان العايش حاسس بامان وعايش حياه طبيعيه بيعطي اكثر، وبيعطي اللي جواته بكل سهوله بتطلع يعني بدون عذاب، بينما الانسان المنافق يعني يكون في في عذاب نفسي. يعني اخي جون بكل صراحه انا يعني شخصيا اكلمك شخصيا عن تجربتي الشخصيه مع الالحاد ومع الدين لم اكن سعيد في حياتي مثل ما انا سعيد حاليا عندما أجهرت إلحادي وتحديت المجتمع يعني أسوأ مراحل حياتي كانت عندما أمثل وأنافق المجتمع وعائلتي وغيره وغيره بأني مسلم أسوأ مرحلة فأنا أسعد مرحلة عندي عندما أقف وأتحدث أمام أي شخص ونقول أنا ملحد أنا ملحد وكل كثير طبعا يقولوا لك ليش يا أخي ليش بتجاهر دائما بجاوبهم بإجابة بسيطة جدا وهي ليش لا بالضبط ليش لا؟ ما شو هو اللي في العالم يخليك انت صح وانا غلط؟ ليش لا؟ ليش ليش؟ ليش ليش ما اجاهر؟ قل لي ليش ما اجاهر اقول لك ليش اجاهر؟ صحيح. ف... صحيح اتمنى نكون ما طولت عليك ولا على المشاهدين في هذه الحلقه اظن يعني هي حلقتنا بهالحدود يعني ف على كل حال شكرا لك يا اخي عثمان وانا كتير كثير سعيد بلقائك و ومنتظرين برنامجك بكل شوق مثل ما أقوله شكرا صديقامي آه يعني وحركه حمله اجهر باقيه وتتمدد يعني <تصفيق> <تصفيق> <أنا> هذه <هدي صحيح> تتمدد خطيره ما بدنا اياها يعني. هذه لا لا نحن نتمدد ونكبر ونكبر باصدقانا يعني بسم العلم تفضل قلت لك نكبر بسم العلم طبعا اكيد اكيد وبالدم لا لا لا نهائيا نحن لسنا طلاب دم ولا ولا نفكر اصلا بالدم ولا نفكر بالتهديد ولا نفكر باي شيء من جماعتنا المسلمين يعني اللي يظهرون به بهالتهديد والشتائم وللاسف وال الشديد يعني هدفنا هدفنا هدفنا هو انقاذ انقاذ اهلنا من من هال شتات وهالخوف والحروب وهالمحطات هذا ونتمنى لهم مستقبل اسعد لهم ولاولادنا ولاحفادنا وهذا اللي يعني عم نشتغل عليه يعني وهذا هدفنا النهائي يعني شكرا لك اخي عثمان وشكرا لكم اعزائي المشاهدين الى اللقاء في حلقه قادمه الى اللقاء